Чотирьох лелеченят, які випали з гнізда, родина Ковальчуків оселила у хліві, оскільки птахам лише місяць, ходити та літати вони ще не можуть. Для того, щоб прогодувати птахів, щодня потрібно майже два кілограми риби, каже Олена Ковальчук. Її жінка купує, а потім нарізає на дрібні шматки. «Вони підростають, їсти їм треба дуже багато. А я не маю такої можливості на даний час їх годувати, бо треба весь час купляти рибу. Ми два пенсіонери, чоловік чорнобілець першої категорії, а ще й до того онкохворий. І нам тяжко, може волонтери чи хтось допоможуть нам їх догодувати, щоб вони виросли. А це дерево, де раніше було лелече гніздо. Олена Ковальчук розповідає, його змайстрував її чоловік. Колись у нас «В цій стороні було гніздо, і під час бурі впало, а потім чоловік взяв і зробив друге гніздо для бустків. і вони прилітали, і знов була буря того року, і вони знов, гніздо впало, і четверо бус... буслинят впало». Доглядати за лелеченятами будуть до кінця літа, каже Олена Ковальчук. «Вони вже починають, лучше стояти на, на ножках, ми зараз будемо їх більше випускати, щоб вони ходили, вчилися літати, бо в кінці серпня, напевне, вони ж відлітають всі бузькі, і я хочу, щоб вони полетіли разом з усіма». Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.